які труби опалення ви вибрали для свого будинку шити поліетилен, поліпропілен, чи дякую Тетяна я вже казав давав відповідь на таке питання і я скажу вам так по-перше я не вважаю себе ну, підцом з усіх питань я вже багато разів казав в кожній професії є Завжди нюанси, вони є завжди. Тому що навіть шитий поліетилен це, ну, є різні виробники. В них також і бувають брак в продукції розумієте вони також покращують свою продукцію вона дорожче або здешевше або виробник покидає наш ринок і уходить да або ділери не хочуть продавати цю продукцію і воно постійно змінюється міняється там і так далі і так як я не займаюся мережами це не моя робота да а цим займаються наші сантехніки, коти займаються опаленням то вони вибирають, які труби. А я навіть не знаю, які труби. Мені це не цікаво. Тому що я звернувся до нашого сантехніка, Віті, і сказав, Вітя, мені потрібно гарно. Все. скільки коштів треба? Він сказав, стільки. Я сказав, на, і все. Тому я дуже вам пропоную зробити те ж саме. Я казав, що якщо ви хочете гарний будинок, працюйте з професіоналами. Вони знають краще, які труби, куди і так далі. Ось те, що я бачу в магістральній, тут зроблений з ППР, паяний ППР. І котре іноді деякі сантехніки кричать, не можна робити систему опалення з ППРу. А я питаю, какого хріна не можна? Чого ви взяли, що не можна? Якщо ці труби гарного виробника, вони е, були розроблені під гарячу воду, то я хочу вам відповісти, що в мене боляр гріє воду до 50-60 градусів. А опалення в мене вище 35-36 я не ставлю. В мене опалення низькотемпературне. То чому це на гарячу воду можна, а на опалення не можна? Так ось не можна в багатоповерхневих будинках. А в приватному будинку з температурним опаленням чого це не можна? Немає ніяких проблем. В мене, в мене там тиск максимум півтори атмосфери. Максимум. 35-36 градусів. Все. То чому не можна? Можна. І так далі. Тому відповідь моя така. працюють з професіоналами і вони нехай вибирають, які труби якого виробника. А наша справа тільки це фінансувати і отримати задоволення від їх праці. Я тільки котел вибирав, тому що я хотів, щоб він регулювався, управля... мав можливість управління через інтернет, тому що мені це важливо. Будинок періодичного проживання. Коли я виїжджаю, я його вимикаю. Коли я Приїжджаю, за, за день до цього я його вмикаю, ось він мені прогріває будинок, і я приїжджаю вже в теплий будинок. Оце для мене було важливо. А які там фітінги, які там труби по барабану?